We're all the same, and we're all going to get hurt. And one night in a fire, no sugar, just the sweetest. We're all the same, and we're all going מבשלת העשר יש לו גוף יפה בובה זה מקצוע אז תעשי קפה מסחקת ששמשת תודה. מיחלב את